Είσαι πάλι Δευτέρα Ω ρε γάμο το κέρατο μου γάμο το σχολείο Ολί Ε Πολύ να πας Μαλάκα, θέλω να έχω φως Και τι θέλεις, πρόγειρα για σπίτι μου Πολύ να πας, συνείδηση σου είμαι Τι? Συμπέριση σου είμαι Τα συνείδηση σου ρε Κάθε δευτέρα πάω το πόκι, μπα και πάρω καφέ. Αν δε τα ταχώνω γαλλικά σαν το λεγκρέκ. Μετά την πρώτη τσούρα, παλμό ψάχνω στα εφέμπ. Πεφτωπολί όταν ακούω το πρωί, Εμιγκρέ. Ξύνω τι δύο πάλε μου στον τοίχο, το σαγρέ. Άντε σιγά σιγά να ανάψω το πρώτο ρεγγέ. Βρήκα να σφυσιχέσω με πάνω στον καναπέ. Ποιο τρέχει να προλάβει τώρα, τα Ταλφαδέκαμπέ. Δω παρά και εγώ χαζεύω στον αντέ. Ε? Ναι, γάμα τη σκορτά, την άντια που λέ. Μια παράγκελο φορείο δεν πέρασε κανένα. Αν με έλεγαν τα την τύχη μου, μάλλον γιουλέ. Και πε πε τα ρίφα να με πάει στην ΟΠΕ. Με αυτό στρολάρι τσάκερ σε παγκόσμια τουρνέ. Στο ράδιο τραγκα χαίρεται από το ΒΙΣΠΑΝΤΕ. Μη πα να αρχίσω την εβδομάδα, κατά το ΘΕΟΝΑ. Λάπε καθευτέρα πάω το πόρκινγκ και πάρω καφέ. Αν δεν βρω καθμού, τα χόνο γαλλικά σαν το λεγκρέ. Κάθε δευτέρα πάω το πόρκινγκ πολύ όταν ακούω, αν δεν βρω καφ, τα χόνο γαλλικά σαν το λεγκρέ. Κάθε Δευτέρα πάω το και πάρω καφέ. Αν με έλεγαν τα τύχη μου, μάλλον μη Άλλη μια Δευτέρα στράφη πήγε πάλι, Αμάν Κυριακή Σαβάτος, στη γωνιά με μένα γελάνε. Με κάθε όπως όπω του Σιοκνοϊκάν. Μια τύχη που στην Κίνα θα την έλεγαν. τη μου την οδύνη, με εγώ θα μείνω Ελλάδα να χαζεύω τσι τσι Το Τον νιουρό για την περίοδο. Δεν επιδρά το μάτι μου. Για δίτσι σαν την καράφια του άμυρα με στο γρηγόρι τα στερνά μου. Τάλειρα. Γιατί δεν έχει ατυχή πετε εξυφάλειρα. Που σε χάσελ, χωρί να έρθει. Καταδώ μεσοσίδιο. Γιατί με πλήρω πεπισμένο πω γεννήθηκαν βίβιο. Για μαθαίνει στην ιδέα να σε δένει το πυλίκιο Απλά σκέψω πόλεμο με ρεπορτάζ απ' τον φίλο. Κάντα πουτσα καμπά τα βαλακούδια. You can't, you can't. Άλλη μια δευτέρα στάφη πήγε πάλι δαμάν Κυριακή σαβατοστήκονια με μέναγελα Άλλη μια δευτέρα στάφη πήγε πάλι δαμάν Αττωμαντιμούια μου σαν την καράφια του άμυρα Άλλη μια δευτέρα στάφη πήγε πάλι δαμάν Κυριακή σαβατοστήκονια με μέναγελα Άλλη μια δευτέρα στάφη πήγε πάλι δαμάν Μια τύχη πλέον θα την έλεγα yeah, yeah, yeah, yeah. Μια καθολική δευτέρα yeah, yeah, yeah. ορθόλογη. Να να πάει να να παίρνει να να Σοβαρά τώρα. Τι. Τι είχαμε. Ρε mm. Άλλο κομμάτι είναι αυτό. Oh.